اه اه اه ذا جونيور بيتس برودكشن اه اه اه مش كينجي فيها فنديك فولو ماستر بشر عيانه وبترسم كاركتر مش هدسك ياض انت اصلا مقصر شله كديانه فعليهم هكسر فيديو نحضر نقلب هالكوك كلاس مش رايح معايا يبقى فيش اندهاش وتغيرت عليهم فعليهم بس لاش من غير ما اتكلم أنتوا عايزين ينسبلاش والدرك ده اصلا فري ستايل عددكو فمش شايف فيكو ستايل احنا الاصل حتى لو عالبروفايل مش بالحظ انت تتشف وتسكايب فلوت في الضاير يا زميلي كاليركس مش يا زميلي الرب ده الفطاحل يا زميلي اي خصم بيجيلي ويبكيلي بس بس بس بس بس دول عيال يتشالوا بالمدرس بس بس بس بس بس مش عليهم ده الكالاكسس اقدم كلامي فعليكوا تاكسيك عيال صايعه وهم قلوبهم بلاستيك احضر يا برول لسواعهم بالاستيك هما اطفال مليش حيل اسكت مش فريق لي لو كان مين علامة استفهام حاططها للحكاكين بيخشوا في كومنتس عاملين جمبي ده شغل حلا وحوش وانا ماليش فيه ولو سمعت الدس فاكيد عرفت ناهينك في التراك لما كانش قصدي حاول ارد عليك عشان مصلحتي معجبكش اكيد عشان مش في صفي لو معتبره دس احب اقولك صد غلطان في اصل وشك لانه يعتبر رد مش هكتر في الكلام متتزاويش بفاصلك راب وهو ده بس القصد بوجه الشكر على كل ريسبكت درت اتواصل ما عنديش كونسبت لو شاء القدر مش صغير السكريبت عندي مفهوم ان شخص بيتشاف واوجه الشكر على كل ريسبكت ما قدرتش اتواصل ما عنديش كونسبت لو شاء القدر مش صغير السكريبت عندي مفهوم ان شخص بيتشاف